أنا بي، إيه تعال يا من أبغى هذا هاي من بسم الحضور شل أقله، يقول على راسي، الأصدقاء والأعمام والخوال كل حضور يقول هل بيهم قعدة تعتاب وياك رايد بس كون اريد الحيل بايد قعدة اعتاب وياك رايد بس كون اريد الحيل بايد يخلص حجينا على القلايب يخلص حجينا شوف هل بيهم هاي العريس والحضور شلحة I'm <laughs> ولك <تصفيق> مو كلمة المشي وياك صاحي <تصفيق> إيه مو كلمة المشي وياك صاحي كل من يدق الصدر قدها <تصفيق> ولف كثيرة الربع من تحتيلك لك هو شايب شثيره الربيع من تحكيلك هوايه حكايه من صدق ما تلقى طاريش خطار عطي ما شفناهم <تصفيق> ولك كثير ربع من تحتي لك هواي حكايه من صدق ما تلقعده يصح صاحبي يوفى نعم يصح صاحي يواقو نعم بس يصح بالذات بيبان بقفل عوء زي الي اللي صاحبت جنت وياك قدرو اللي صاحب جنت وياه او روح بروحه وقت الضيّم اشدها انا ثاريني بوهم ما حاسب حساب ثاريني بوهم ما حاسب حساب صحبت وياي صحبت وياي قد الخمر حده حده رادوني عوفك وابتعد رادوني وانا شعلي بالناس لا اموني رادوني عوفك وابتعد رادوني وانا شعلي بالناس لا اموني غير ان احبك والمنهتم فيه في اللي قالوا فيك